نور الدنيا قمر يجل الكروب والبشاره فرحت كل القلوب مرحبا يا مرحبا رش الطيوب مرحبا يا اجمل عطايا ربنا هذه النسخه للاستماع فقط جميع الحقوق النشر التوزيع فراحت كل مرحبا يا مرحبا رش الضيوف مرحبا يد عطايا ربنا يا غلاط الساعة بك اكتفل والفرح قد فهم بلادك وصول يا هلا والقلب رحب احتفل مرحبا بك يا منار يا شعب البلد يا عسل يا زين يا صوت الشهد ينصدم عنوانها كلها السعد مرحبا نور بزينك دارنا الله الله الله الله عن ابوك شعري كله لا حكا. للسرح. أم ابو محمد للحموله ترتكاه كل طيب في علوقه يملكه يستحق المدح وبيا تتثناه وابوك طيبها عن وعود ابو محمد سيدت كل الوجود <تصفيق> اغتلت في حسنها كل الور شاب خفل عد شيخة عصرنا والله الناهي حماك من الشرور يا غلا يا مالكة كل شعور مرحبا بك مرحبا عطر ندعي والبشاره كل مرحبا يا مرحبا رش الضيوف مرحبا يجبل عطايا يا ربنا يا غلطت الساعات فيك تمرق والفرح كينه بغنادك وصوت يا هلا والقلب راح